I knew that God was going to give it to me. I had a thing that this was mine. I will not retire from the Argentino national team. I want to continue playing this time at the World Cup champion. Hayo si maneno yangu. Ni kauli za mjukuu wa Cecilia Kuchitini. Bibi aliona uwezo wa kiumbe kitakachokuja kuwa tishio katika ulimwengu wa soka. Nam. si mwingine. Namzungumzia Lionel Andres Messi. Mara ya mwisho Argentina kutoa ubingwa ilikuwa ni mwaka 1986. Hatimaye Messi anamaliza karriera yake ya soka akichukua karibu kila taji alilopambania. Mashindano ya Kombe la Dunia hatimaye yamefikia tamati. Shauku ya watu wa Amerika imeshibishwa. Shauku ya mashabiki walio ne Messi imemalizika. Wamepata kile walichokisubiri. Wamepata kile walichostahili ilikuwa ni vuta ni kuvute, finali ya ina yake rekodi za aina yake sitaki kujua ulimwengu wa mashabiki wa Ronaldo umezimika kiasi gani ninachokijua kuwa ulimwengu wa Messi usiku wa jana ulikuwa ni wa kwao kati ya rekodi nyingi zilizowekwa naomba niibe masikio yako walau kwa dakika chache niyasemee haya ninayoyafahamu Messi amekuwa mchezaji bora wa mchezo wa siku ya jana Fainali zimemalizika Messi akiwa mchezaji bora wa mashindano kwa mara ya pili akifanya hivyo mwaka 2014 na mwaka huu 2022 Messi ameondoka akiwa mchezaji pekee aliyefunga kwenye kila hatua ya mashindano ya World Cup Amefanya hivyo kwa kufunga kwenye hatua ya makundi hatua ya 16 bora, robo fainali, nusu fainali na fainali Enzo Fernandez amekuwa mchezaji wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini Kushinda tuzo ya FIFA ya mchezaji mdogo zaidi wa mashindano. Joe Hurst na Kylian Mbape ndio waliofunga magoli matatu kwenye fainali za mashindano ya Kombe la Dunia. Geoff alifanya hivyo mwaka 1996 na Mbape akifanya hivyo mwaka 2022. Mbape ameondoka na kiatu cha dhahabu kwenye fainali za Kombe la Dunia akiwa na magoli nane Tusubiri tena mwaka 2026 kuenda tusimwone Messi au Ronaldo lakini tunatarajia kushangazwa na vipaji vipya kwenye mashindano Mimi ni Mekimchane na hayo ni machache tu ambayo nimekusogezea kuhusiana na tamati hii ya mashindano ya Kombe la Dunia Asante